السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محاضرة اليوم أو الفيديو الخاص بنا النهاردة بيتكلم عن التيك توك، طبعاً كلنا عارفين إن التيك توك بيستهدف الشباب الأندر أو الشباب الصغير في السن، عارفين طبعاً إن التيك توك بيعتمد على الفيديوهات القصيرة جداً جداً جداً وبيعتمد على الشهرة، فإذا الألجوريزم أو الإيدج رانك بتاعته هي من أبسط الالجوريزم اللي ممكن تتخيلها في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي okay. وده اللي أدى لشهرة التيك توك بشكل كبير جدا لكن هو لي شهرة سلبية شوية أو شهرة غير أخلاقية شوية مؤخرا تم فتح الإعلانات لمنصة التيك توك إعلانات من منصة التيك توك أنت هتستفيد منها لو أنت كنت صاحب شركة أو بتبيع منتج من المنتجات اللي بتستهد بها شريحة الاندر أو الشباب من أول سن 18 سنة فيما تحت. لو بتستهدف إن أنت تعمل براند أويرنس، لو بتستهدف إن أنت تخلق القيمة وتظهر قدام جمهورك من الشباب الصغير اللي هو هيكبر بعد كده وهيديم ليك بالولاء، فإذا منصة التيك توك الإعلانات الخاصة بيها هو الحل الأمثل بالنسبة لي. طريقة عمل الاعلان بتكون سهلة جدا بخش على الادز مانجر الخاص بالتيك توك ثم بعد كده بنشئ الحساب بتاعي فتتفتح لي الاكونت او الداشبورد اللي انتم شايفينها قدامكم بنفس طريقة عمل اعلانات الفيسبوك او تويتر او لينكد ان او حتى السناب شات نفس الطريقة اي اعلان بيتم بثلاث مراحل رئيسية كامبين اوبجيكتيف بختار فيه هدف الحملة الاعلانية ثم بعد كده الاد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 هنا بيقول لك اللي انت ممكن تعمل فول كنترول او تعمل كاستم مود زي بالظبط سناب شات نفس طريقه السناب شات قول انا عايز اعمل الكاستم او عايز اعمل الفول كنترول اللي انا عايز اعمل اعلان متكامل فهيقول لي ايه هي الكامبين اوبجكت اللي انت عايزها فتختار ما بين الريتش ما بين الترافيك ما بين الابنستول او الفيديو فيو او حتى الكونفرجنز للويب سايت